يا مرحبا ترحيمةٍ تملأ الدار، هذا اللي لفانا اليوم شبه. شبه. وعلى النجية، الغالي اللي جاي, جاي. جاي. مثل الامطار دمي اول فرح واغلى عطيه يا ترحيب تميم <تصفيق> عسا يحفظك رب الدريه هالليل فرح تجيتك ليل ونهار وجود المشاعر بالفرح مرتويه تميم بي اهلا بيك اهلين مليار يا احلى بشاره خير واجمل هديه يا احلى بشاره خير واجمل هديه مع غنات لنا عن بالقصايد والاشعار ياغيبة السعادة فوقنا زيد العدية جنى الولد جنى السعد والوردة ويالله عسى الافراح في الضغاري جيت يا نور الأنظار يوال فرح في العمر واغلى عطية يوال فرح في العمر واغلاء الاخطار جلال ولد يزينها حلوى معسى يحفظك اشتركوا